Iaolgoa Vasilescu, schimb de replici cu Claus Iohannis, ce i-a cerut preemintele i ce replica primit de la ministru. Iaolgoa Vasilescu a fost, mari, la Palatul Cotroceni, unde a mers, alături de premierul Violica Dencil pentru a discuta, la solicitarea președintelui Claus Iohannis, despre legea salarizării. Vasilescu a dezgruit, la Antena 3, un schimb de replici pe care l-a avut cu președintele ei care au cato. Preedintele ne-a spus să nu mai facem modificări la legea salarizării, ce principiile sunt corecte. Mi-a zis ce dacă facem iar modificări, ajungem la dezechilibru. Eu i-am spus ce vom mai face. A fost o a spus că Olga Vasilescu la Antena 3. Ministrul Muncii a adugat ce pe tema inflaiei, Iohannis ar trebui să discute cu muguris vrescui BNR. I am sugerat președintelui ce poate nu ar fi reu să invită i conducerea BNR la discui. BNR face un joc, nu îmi dau seama împotriva cui. Anul trecut a permis benchilor să scad garania pe care o aveau în România. Este foarte clar ce în loc să avem acuze ar trebui să ne bucurme de sprijin. Nu poți să dai în guvern, în condiile în care s-au făcut eforturi uriaie să-i subintat de deficit. Sigur, este loc de mai bine, dar doar cine este deerea credin nu poate vedea eforturile pe care le face acest guvern, a spus Vasilescu.